الموت نوم طويل والنوم موت قصير تأخرت في النوم فن مسكين فالله جل جلاله خالق الروح وهي من أمر الله عز وجل وحده لا شريك له فلا أحد يعرف شيئا عن حقيقة الروح إلا الذي خلقها جل جلاله قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فكثيرون من الناس يسألون عن الروح أثناء النوم أين هي والثابت في الإسلام أن الروح تغادر الجسد أثناء النوم فتفارقه جزئيا وتبقى قريبة منه متصلة معه فيتنفس الإنسان ويرى الأحلام ويتحرك قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمد في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون فخروج الروح عند النوم يختلف عن خروجها عند الموت فالروح لا تعرف حقيقتها ولا كيف تتعلق بالجسد أو تنفصل عنه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 وردها حين شاء فالحمد لله الذي أحيانا بعدما اماتنا وإليه النشور وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن النفس تعرج إلى الله تعالى في منامها فتؤمر بالسجود عند العرش فمن كان طاهرا سجد عند العرش وما كان غير ذلك سجد بعيدا عن العرش وما كان جنبا لم يؤذن لها في السجود فالنوم يعرف بالميتة الصغرى قال الله عز وجل وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى فعند النوم تخرج الروح ويمسكها الله سبحانه وتعالى ثم يردها إلى الإنسان في الصباح وهذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان فأرواح الأحياء تتلاقى مع أرواح الأموات قال ابن عباس رضي الله عنهما بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام فيتساءلون بينهم فيتذاكران ويتعارفان فيمسك الله أرواح الموتى ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها وهذا في قول الله عز وجل فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى فاللهم لا تقبض أرواحنا إلا وأن تراض عنا. اللهم أعنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أسعد أرواحنا في الدنيا والآخرة، وثبتنا ربنا على توحيدك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،